Johannes Kepler definoval svoje tři zákony, které popisují pohyby planet. Hmm, no to máme sice jiný film, ale k dnešnímu tématu se budou hodit. Takže jen krátce k prvnímu zákonu. Ten říká, že planety obíhají kolem slunce po elipsách. To platí i pro Zemi, ale oběžná dráha Země je takřka kruhová. Velká a malá polosa se liší pouze o 2%. Takže rozdíl vzdálenosti slunce od Země není... Nijak markantní a tudíž neovlivňuje střídání ročního období. Střídání ročních období je způsobeno náklonem zemské osy a oběhem Země kolem Slunce. S tím samozřejmě souvisí i množství sluneční energie, která na Zemi dopadá. No a jak to celé funguje, se dá ukázat na tomto exponátu, kterému říkáme Tellurium. Je to v podstatě pohyblivý model vzájemné polohy Slunce a Země. Země se prostě koulí vesmírem, tak trochu našikmo asi pod úhlem 66,5 stupně. Koulí, jo? To je tedy astronomický pojem. O. Zkrátka důležité je, že když se podíváme na naší Zemi v červenci, tak vidíme, že vlivem sklonu zemské osy máme severní polokouly přichýlenou ke Slunci a dopadá na ní mnohem víc slunečních paprsků, a tudíž tady máme léto. A pokud bychom chtěli změřit, jaké množství sluneční energie dopadne v létě u nás, bude to přibližně 1000 W na metr čtvereční. Naopak. Když Zemi posuneme na Leden, zjistíme, že severní polokoule je odklněná směrem od Slunce. A sluneční paprsky tedy dopadají na severní polokouli ze se šikma. Máme tedy zimu a nastává zde druhý extrém. Při zimním slunovratu dopadají paprsky kolmo na obratník kozoroha. A u nás v Česku je přísun sluneční energie pouze 300 W na metr čtvereční. To, že se obratníkům říká obratníky, protože se paprsky obrací zpátky, docela chápu. Proč ale zrovna rak a kozoroh? To bude tím, že se v těchto obdobích slunce promítá zrovna do souhvězdí raka a kozoroha. Aha, tak super. Teď už vím skoro všechno. Můžeš mi ještě jednou schrnout, jak je to s tou energií? Jasně. V létě je přísun sluneční energie vždy větší než v zimě, protože je země ke slunci nakloněná a paprsky, tak na zemský povrch dopadají kolměji. Když je léto, v Česku dopadá 1000 W na metr 2 a v zimě jen 300 W na metr 2 Vaty na metr 2 udávají intenzitu slunečního záření na plochu. Záleží ale také na oblačnosti. Super, díky! Polohu slunce můžeme všichni sledovat. V létě vystoupá výš na obloze a v zimě se slunce drží níž nad obzorem. Chcete jen trochu trpělivosti, stačí po celý rok sledovat, jak je vysoko. No a zjistíme to. A když už jsme se zmínili o pohybech země, neměli bychom zapomenout na otáčení země kolem vlastní osy. Díky tomu se nám střídá den a noc. Je tedy jasné, že když se na jedné straně planety vstává, na té druhé se chodí spát. S rozvojem dopravy a obchodu bylo potřeba čas sjednotit. Z tohoto důvodu vznikla dohoda, která rozdělila celý zemský povrch na 24 časových pásem po 15 stupních. Místní čas, tedy čas v jednom pásmu, je vždy stejný. Každých 15 stupňů činí časový rozdíl jedné hodiny od 0. poledníku v Griniči, kde bylo stanoveno základní časové pásmo. Směrem na západ se pak hodiny při cestování odečítají a směrem na východ se přečítají.